Hradecká cymbálová muzika oslavila 66,6 let od svého založení. Muzikanti připravili v Hradeckém Adalbertinu koncert, na němž se posluchači mohli zaposlouchat do lidových písniček z oblastí Čech přes Moravu až po východní hranice Slovenska. Nestandardní číslovku spojenou s výročím existence souboru ovlivnilo covidové období. Původně to mělo být výročí 65. Ale z důvodu covidu nám neustále posunovali termíny, tím pádem jsme se dostali do tohoto data, kdy nám to vyšlo na krásné číslo 66,6. Mně se to líbilo, tak jsem se takhle rozhodl a udělali jsme koncert teď vlastně. Ještě před samotným koncertem jsme se s kamerou podívali na generální zkoušku, kdy se všechno pečlivě připravovalo, zvučilo a muzikanti dolaďovali poslední detaily vystoupení. Lado! K nástrojovému obsazení u cymbálové muziky patří housle, klarinet, kontrabas a další nástroje, ale především cymbál, který harmonizuje melodii. Hradeckou cymbálovou muziku v Hradci Králové založil v roce 1955 pan Eduard Novotný, který našel členy souboru v tehdejším závodním klubu ZVU. Od té doby prošlo souborem nespočet muzikantů, řádově asi 100 a sehnat je je velmi obtížné. Muzikanty se na vrací je poměrně velký problém, ale takhle my už jsme 6-7 let takhle jsme spolu v této sestavě a doufám, že nám to taky chvilku vydrží. A po zkoušce už následoval koncert v plné síle kde se kde já se Na diváky v sále čekala pak pořádná dávka kvalitní cymbálové muziky. První píseň byla z oblasti Čech a během tohoto večera se podíváme do různých oblastí našeho krásného folkloru. A nyní zamíříme na severní Moravu, odkud tady Lenička vlastně i pochází, a všechny úpravy, které zde uslyšíte, byly psány tady rukou Pavla Maťátka. Hradecká cymbálovka si připravila pro diváky nejedno překvapení, mezi nimi i to, že na koncertě vystoupil vynikající kontrabasista Ondřej Sejkora. Vystoupení hradecké cymbálové muziky bylo ze strany diváků odměněno v sále aplauzem. Muzikanti se těší na období, které je před nimi. Důvodem je, že po covidové pauze budou opět hrát na folklorních festivalech a dalších kulturních akcích.